Українська повстанська армія вела нерівний бій з загарбниками рідної землі. Спочатку головним ворогом були німецькі нацисти. Але в 1944 році фронт Другої світової війни посунув далеко на захід. Німеччина капітулювала, на більшій частині українських земель становився ще один тоталітарний режим. Але повстанці не склали зброю. У 1948 році майже не залишалось надії, що Радянський Союз, як тюрма народів, розвалиться найближчим часом. Треба було шукати нові шляхи боротьби. Командувач УПА Роман Шухевич під конспіративним ім'ям прибув до Одес. Погано роздрукували. З початку 1947 року Хвороби почали підточувати здоров'я командира. Боліли ноги. дійшло йшло до того, що без лікаря не обійшлося. У 1948 році поїхала я в Одесу подивитися, чи можна там йому трошки підлікуватися. Трохи було страшно, бо до того часу ми сиділи в лісі, а тут доводилося вийти з нього, переодягнутися, їхати поїздом. Одержала якусь путівку і поїхала я в Одесу на курорт. Попала на курорт куяльник, немов би важко хвора на серце. Мене там прийняли, лікували якимось грязями. Водночас побачила, що на Східній Україні люди як люди, що то не ті типи, до яких ми звикли тут – НКВДисти. А головне те, що коли вони довідалися, що я з Галочини, стали до мене, направду, дуже гарно ставити. Заходьте. А, це ви? Ні. Вітаю. Проходьте, будь ласка. Зачекайте. Щось не ви себе? Я вам минулого року казав що ревматоїдний артрит треба вигрівати. А ви все в сирості, в холоді. І вам треба зробити кардіограму. Не подобаються мені ці ваші шуми. Море, сонце. Вам треба поїхати в Крижанівку. У мене там є знайомий. Приймете процедури, будете як новенький. І ніяких землянок. Ганна, він же слухає вас. Скажіть же йому. обов'язково зробіть кардіограму. В той час не було в санаторіях апаратів, щоб робити кардіограму. Був він тільки в якійсь військовій частині. Я пішла туди попроситися, але мені сказали, що вони так нікому не роблять. Але коли почули, що ми галичани, що я приїхала з хворою людиною зі Львова, дуже прихильно поставилися і зробили кардіограму. Це було досить складно, бо серед людей він уже давно не був. Звик іншими командувати. А тут довелося мені ним командувати. Бо я йому сказала, що він їде як пакунок. І за все відповідаю я. І то зрозуміло, бо довго був він одинаком. Родини позбавила його більшовицька власть. Батько був інвалідом, мати ув'язнена в Актюбінську, брат замордований у 41-му році, сестра в ув'язненні, дружина заарештована. Син Юрій і донька Марія утримувались в дитприймальнику Сталінської області. Переконаний, тут, на сході України, нас чекають нові, найсерйозніші справи. Від Східної України залежить, чи буде Україна, чи ні. І коли настане час розвалу совітської влади, тоді треба буде організувати українців, пояснити необхідність самостійної України. Татарської потопи і поставили на грані двох світів творити нове життя. То будеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни. Ми нація, ми воля, що спільно творити разом.